السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج عدسات سياسيه وهي بعنوان الحشد يبايع رئيسي الحشد يبايع رئيسي اللي شفناه اليوم اليوم 26/6/2021 في معسكر اشرف شمال الخالص في دياله استعراض للحشد هذا جاء اليوم، أول شيء يوم 26 26 هذا 26 شيء مهم ثاني شيء جاء بعد الانتخابات الإيرانية بعد انتخاب رئيسي يعني هذا التأجيل اللي صار له علاقة بهذا الموضوع وله علاقة بهذا الموضوع أولا 26 وانتخاب رئيسي وثلاثه هذا الموضوع صار وين صار معسكر اشرف بدياله بدياله يعني دياله مقصوده ويوم 26 مقصود وبعد الانتخابات الرئيسيه مقصوده واربعه هذا الموضوع الز قصف لقريه شمال اربيل بطاره مسيره وايضا ويا اكو كلام أه لاستهداف خط ايران الشمالي اللي يدخل على من ديالى يدخل من ايران وبعدين يطلع على صلاح الدين وصولا الى الموصل الى سنجار كل هالامور لها علاقه بهذا اليوم لها علاقه بهذا الاستعراض طيب اولا هذا الاستعراض مالت الحشد هذا الحشد شنو قبل ما نبدأ بالاستعراض هذا الحشد شنو؟ هذا الحشد كان هو الهدف مال إيران لكي يكون هناك حشد يحتفل بمثل هذا اليوم يعني أصلا داعش ما كان أطلقت والمحافظات السنية ما كان دمرت والأسد ما كان بقى ربما دون تحقيق هذا الهدف هذا الهدف هو ربما يكون أحد الأهداف الكبيرة التي سعت لها إيران عندما ربطت العراق بمحورها الإقليمي هو تشكيل آخر جيل للحرس الثوري الإيراني بالمنطقة يشكل في العراق هذا الحشد شفناه هو حشد رئيسي هو حشد خامنئي فهو هذا الحشد الحقيقة هو الحشد يعني هو ثمرت هذا اللي صار من 2014 إلى اليوم هذا مو عبثان ولا جاء اعتباطا، لا هناك تخطيط ذول الايرانيين يعني دهاة بالتخطيط بصراحة. واحنا سمعنا المسؤولين الايرانيين قبل, قبل قبل قبل ما تصل داعش، سمعناهم يتحدثون عن هذا بل ان كلمة الحشد اصلا اسست كفكره من 2012، امريكا انسحبت وتاسست فكرة الحشد نظريا، ثم كان التخطيط ان تطلع داعش ويكون الحشد هو هو ايش؟ هو السلاح. سلاح ايران على اساس في محاربة في محاربه داعش فهذا الحشد الحقيقه هو ضد الدوله وضد الجيش وضد النظام وضد الكاظمي وضد العراق وهذا بيع لمن لرئيسي تنفيذا لكلامه لحمنا لحمكم ودمنا دمكم وتنفيذا لكلام ايرج مسجدي اللي قال لا يمكن فصل العراق عن ايران واضح على مد... احنا نعرف الحشد يوم 26 6 2021 من يطلع يستعرض رغم أن في الجميع وبهذه الطريقة ويجيب الكاظمي وياه ويخلي أبو فدك إيده على كتاف الكاظمي وإيده على كتاف قاسم العرجي يعني ذولا ثياتهم جوا أباطي وأنا الدولة والدولة ألا مثل ما قالها ابراهيم مثل ما قالها أبو مهد المهندس عندما أراد أن, أن, أن يشكل الحشد يوم 14 حزيران 2014 قال انا الدوله والدوله انا، هم الدوله ويستلحقون الدوله ولا احد يستطيع ان ان ان يقف في وجههم. واضح؟ فاذا هذا الحشد يبايع رئيسي اليوم اولا يبايع رئيسي يوم 26 في الانتخابات 8, 18 18 6 يوم 26 وراء ثمان ايام هذا التاجيل مالته من 14 الى 26 هو مو فقط التاجيل لاسباب تخص الكاظميه او تخص النجف او خلافات وما خلافات، لا، التاجيل هو اعلان البيعه لرئيسي، التاجيل ان هذا الحشد هو احد اذرعك الكبرى في المنطقه يا رئيسي واحنا تحت الامر. احنا اليوم جهزنا نفسنا واستعدينا لما تريد. وخلا نشوف رئيسي شنو راح, شنو راح شنو راح يمكن يسوي في هذا الموضوع بصراحة واضح ثلاثة هذا الموضوع جاء يوم ستة وعشرين ستة يوم ستة وعشرين من ستة وعشرين ستة يوم صارت شغلة البعثة واقتحموا على الخضراء وطلعوا اربعة عشر واحد جماعة الكاتيوشا وداسوا وصور الكاظمي بالاحذية ومن اقتحم الخضراء ابو فدك اليوم يخلي ايده على كتف الكاظمي هذا ابو فدك يوم اقتحم الخضراء على الكاظمي يوم 26 2020 هذا ويوم 26 5 2012 ويوم 26 5 يوم 26 12 2020 عفوا يوم 26 6 2020 يوم 26 12 2020 يوم 26 5 2021, 2021 على قاسم مصلح من اقتحموا الخضراء ايضا وهاي المره الرابعه هاي المرة الرابعة خلص يعني إحنا إحنا اليوم هاي المرة الرابعة يوم ستة وعشرين إحنا أثبتنا اننا نحن ذراع خامنائي في العراق والعراق جزء من محور خامنائي الإقليمي ولا يمكن فصل العراق عن عن إيران وخلص والله يستر إذا من كل ستة وعشرين قادم صراحة. الله يستر من كل 26 قادمة هذا هذا مبين هذا عقيدة سياسية أنت لا يمكن ما يمكن يكون عنده عقيدة سياسية هذا عقيدة سياسية وفكرة ثورية لا يمكن أن ت... لا يمكن كسرها ولا يمكن أصلاحها أي الدولة التي يمكن أن تكسرها اليوم إيران نفسها اليوم يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني شايفين فإذا فإذا صارت هذا هو آه ثمرة سبع سنين من, من, من جهاد إيران أو من إرهاب إيران الشيعي في المنطقة هذا واحد اثنين هذا بيع لخامنئي أو لرئيسي واثنيناتهم ثلاثة هذا يوم ستة وعشرين أخذوا على بالكم كل ستة وعشرين ممكن شي يصير وثلاثة هذا في معسكر أشرف هذا في معسكر أشرف بدياله أول من يصير في معسكر أشرف بدياله زين ليش ما صار ببغداد؟ ليش ما صار بجرف الجرف الصخار؟ الصخر؟ ليش ما صار باي محافظه من محافظات العراق؟ هو اصلا ليش يصير ليش يصير استعراض للحشد اصلا يعني؟ ليش يصير استعراض للحشد؟ اكو جيش اكو عد جيش بس ماكو ما دوله لهم عندهم ذولا هم يعني هم ذولا جيش موازي للدوله ودوله موازيه للدوله ونظام موازي لهذا النظام وهم يستلحقون الدوله وضد الدوله ومعادون للدوله هذا صار في معسكر اشرف طبعا اول شيء معسكر اشرف هذا ما عسكر من المجاهد خلق يعني احنا يعني هاي بها رساله هاي بها رساله طبعا هاي بها رساله ربما اتكلم اتكلم عنها بعد الفاصل هاي رساله انه ايران اليوم مهمتها الاولى مو خارج ايران مهمه ايران اليوم ورئيس و اي مهمتهم وين داخل ايران بعكس كل المراحل السابقة من 1979 إلى اليوم إلى وصول رئيسي كان مهمة طهران خارج إيران أولا داخل إيران ثانيا هسه مهمة طهران داخل إيران أولا خارج إيران ثانيا فتم اختيار معسكر أشرف للإشارة إلى هذا الموضوع هذا هدف هم اليوم مرتاحين وبايدن يتفاوض مع خامنين ليش ما ي... ليش ما ي... يسايس كا الكاظمي ابو فدك؟ هو اذا بايدن مسلم الصايع ويصر مايا الخامنئي والرئيسي ليش ما يسلم الصايع ويصر مايا الكاظمي؟ هو المشهد هالشكل خلاص انتم لكم الصايع والصرماي وبراحتكم لا زال عمكم الخامنئي متفاهم ويا بايدن خلاص ما عندنا مشكله تفاهموا انتم زين؟ ففي معسكر أشرف ثانيا ليش في معسكر أشرف هذا هذا جيش هذا جيش قتال هم يقولون عشرين ألف هم يقولون إحنا ما مية مثل مية وخمسين ألف أكو إيران تخاف و... والحشد مال أبو فدك خاف من حكي أن اليوم العراق اليوم في تموز يعني هذه الفترة في صيف الفين وواحد وعشرين وما بعدها يعني 2021 و22 و23 و24 الى ان يجي ترامب اخر هذا هذه الفتره ان بايدن قد يكون كلينتون اخر وان هاي الفتره بالعراق وربما تشمل ايضا سوريا وربما تشمل ايضا لبنان لست ادري هذه الفتره يعني تشبه فتره ما بعد تحرير الكويت لما صارت تشكيل اقليم كردستان في شمال العراق وحظر جوي شماله وحظر جوي جنوبي 36 و34 اكو كلام عن حظر جوي ضد المسيرات اللي ضربت اربيل اخر شهر ويا ويا ويا الاستعراض لفرض حظر جوي ضد المسيرات وضد الصواريخ الايرانيه احنا في دخلنا في حقبه مسيرات اليوم وشفنا المسيرات ما ابو فدك تهدد الناس تهدد الدول فالسؤال أكو كلام عن سنجار ومعركة سنجار وسنيار وها السنجار الموضوع أكبر من معركة سنجار هاي معركة دولية إقليمية مو فقط معركة عراقية بها تركيا داخلها بها إيران بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بها داخل ألمانيا بها داخل اليونان بها داخله إسرائيل معركة انه طبقون الماده 140 لو ترى نشيل الماده 140 كلها ونسوي اقليم عراقي شمالي واقليم عراقي جنوبي نجمع السنه كردا وعربا فوق ونخلي الشيعه تحت وفق الدستور وهذا نحل موضوع كركوك وشلون يصير الى اخره الموضوع بتفصيل يراد لربما حلقه خاصه لكن اخليها على المستقبل اخليها على على انفتاحه فاذا احنا اليوم هذا الاستعداد في معسكر أشراف هذا الاستعداد إلى علاقة بتداعيات بتدا اللي قاعد تجري ضد خط إيران الشمالي الجاي من إيران وداخل دياله صعوداً إلى صلاح الدين وصولاً للموصل وصولاً إلى ربيعة وإلى سنجار اللي يروح على شمال سوريا هذا خط إيران والعراق بها خطين ما محور إيران شمالي وجنوبي أكو شيء يستهدف هذا الخط اكو شغل دولي تحالف دولي دي يشتغل بيش مرقى ثمنتعش و بيش مرقى اجتماعات اكو شيء لتشكيل تحالف محلي حليف محلي بالمناطق المتنازعة برعاية تحالف الدولي بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووزاره اللي بيش مرقى. اكو شيء دي يصير ويا الحظر الجوي اكو شغل كبير دي يصير فلذلك هذا كله يعطف ان هاي فرصة تشبه فرصة التسعينات وان بايدن قد يكون كلينتون اخر ما ادري بايدن ويا خامنئي وين راح يروح يوقع لو ما يوقع؟ أنا أرجح أن أن أن خامنئي محتاج التوقيع وأن بايدن محتاج التوقيع وربما هم متفاهمين حتى على الانسحاب من أفغانستان مو فقط مع على الانسحاب من العراق بعد ما انسحبوا وسرحوا علاوي بالنمل وسلموا الأمور للمالكي اللي جاب الحشد اللي جاب اللي جاب اللي جاب داعش وخلى الحشد يكون هو ثمرت كل هذا واليوم بدا يستعرض لنا وطبعا الكلام كما تقول بعض المصادر ان رئيس وزراء العراق القادم سيكون المالكي إيه؟ آه اي إذا المالكي رجع وهو اللي ضيع الموصل وهو اللي جاب الحشد هاي يعني معناتها انه احنا بصراحه راح يكون ذراع الكاظمي او ذراع خامنه ورئيس بالعراق رجل قوي مثل المالكي ولا تصورون المالكي يعقل ولا تصورون ابو فدك يعقل ولا تصورون رئيسي خامنه يعقلون هذول عقليه حرب عقلية مسجدين بالسياسة عقلية الثورة وهذولا لا زال للأسف للأسف للأسف لا زال المجتمع الدولي يحتاج إيران في موضوع أفغانستان بعد ما احتاجها في موضوع سوريا والعراق بالعقد الماضي شايفين فاحنا نقول الحشد يبايع رئيسي والهدف شفناه قريناه لكم راح أتكلم بعد الفاصل عن المنطقة. في ظل استعراض الحشد ومبايعته لرئيسي وفي ظل احتمال أن تكون المنطقة مقبلة على فترة تشبه التسعينيات وفي احتمال أن يكون بايدن هو كلينتون آخر راح أحاول أقرأ أقدم قراءة للمنطقة لكن كل ذلك سيكون بعد الفاصل فاصل ونواصل <تصفيق> أهلا بكم من جديد خلينا المشهد بالعراق وين رايح؟ العراق قد يكون بده على فترة مرحلة التسعينيات واحتمال حظر جوي واحتمال يعني تتوسع الفدرالة في العراق زين؟ ومواجهة خط ايران الشمالي. اوكي؟ هذا مو معناته ان العراق راح يتحرر. هذا مو معناته ان هاي الحشد اللي استعرض وبايع خامنئي وبايع رئيسي راح يتفلش. هذا من الصعب ان يتفلش يسوي له زين اذا ديش قاعده واحده تفلشت ويا الصحوات بال 2007 وبكت صار استعراض بس مو مثل هذا الاستعراض ذاك استعراض دوله هذا الاستعراض لا دوله لا دوله دينيه مسلحه عبر الحدود بها بها 67 فصيل ومرتبطه بالحرس الثوري الايراني شوفوا اقرا لكم اقرا لكم المنطقه في ظل هذا الاستعراض هذا يتكلم نتكلم ان داعش راحت اي بس جاء اشر من داعش هذول اشر من داعش داعش وظفت لصالحهم واي استهداف لهم قد تظهر داعش من جديد طيب طيب الان ماذا يجري في المنطقه؟ يعني المنطقه وين رايحه؟ هذول يسوون استعراض بس المنطقه رايحه للتهدئه مو عندك اشكال هذا الحشد يسوي استعراض ماكو إليه يعني في المنطقة اللي قاعد يجري ماكو داعي، داعش راحات وانتصرتوا عليها خلاص كل شيء وكل واحد يروح لاهله انتهي لا لا احنا اه هاي ثمره جهادنا واحنا موجودين الى آخر نفس وطبعا ضمن مشروع ايران الثوري. طيب شوفوا المنطقه اللي عكس هذا التوجه، شوفوا مثلا على سبيل المثال. مثلا تركيا تحاور مصر. يا هاي تهدئه معناتها صح؟ تركيا تحاول مصر طيب حتى ايران نفسها تحاور المملكه العربيه السعوديه صحيح باشر عندنا بالعراق القمه الثلاثيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك عبد الله الثاني ملك الاردن والكاظمي قمه الشام الجديد باشر ببغداد زين شكوا عندنا بعد عندنا حوار عراقي امريكي على اتفاقيه الاطار ويمكن الكاظمي رايح لامريكا شهر شهرين قبل الانتخابات. وعندنا التفاوض اللي اللي الان موجود في في فيينا ورايحين هم مع الجوله السابعه في هذا الموضوع. يعني حوار حوار في فيينا، حوار بين تركيا وبين مصر، حوار بين السعوديه وبين ايران بالعراق. حوار عراقي مع مصر والاردن. حوار عراقي امريكي، كلها قاعد تروح تحاور. طبعا واحد هم يقول لي مو هم قاعد يحاور الحشد <تصفيق> الحشد اللي يقول للكاظم الغدر والخسه والخيانه ها ونقصدانه وما عارفين يسوي له رجال هم ده يحاول مستسلم سلم الصايه وصار ما يعلم طيب اذا المنطقه متجهه نحو التهدئه ليش هتصعيد من الحشد ليش قلت لكم أنه في معسكر أشراف الدلالة على أنه أولوية إيران هاي بيها إشارة غير مباشرة ان أولوية رئيسي وخامنئي الآن في إيران هي أولوية داخلية إيران رايحة إلى أولويتين داخليتين يعني الموضوع الاقتصادي تعبان جداً وبالتالي يحتاج أموال مليارات على مود صلح الاقتصاد والموضوع السياسي والأمني تعويض سليماني أن يأتي رئيسي كتعويض لسليماني هم إذا يعيدون بناء الهيكلية مالت النظام من جديد تمهيداً للمرشد الثالث تمهيداً للمرشد الثالث فأولوية رئيسي وخامناي اليوم مو العراق ولا أولوية سوريا ولا لبنان ولا أولوية الآن أفغانستان أولوية أنه الاقتدار الداخلي هو الذي يحكم يحكم هو الذي يدير الاقتدار الخارجي. النظام كله في ايران منذ البدايه 79 الى اليوم الى انتخاب رئيسي اولويه الاقتدار الخارجي اولا. لا اليوم صارت بالعكس. هذا يعني ان النظام الان يحتاج هدنه ولذلك يحاور السعوديه. يحتاج هدنه الان مع مع مع مع المجتمع الدولي ولذلك راح وانا مستعد ان أنا يعني قصدي متوقع متوقع انه يصير اتفاق بين بايدن وبين خامنئي ربما حتى قبل ما يستلم رئيسي السلطه في اب القادم. يعني بعد روحاني موجود ويصير الاتفاق. كما اتوقع يعني كل شيء هو وارد بيل شو اسمه هذا انتوني بلينكن البارحه يقول احتوان ننسحب من الانتخابات. من المفاوضات عفوا. لا بس انا اعتقد هم راح يوقعون لانه خمنه يحتاجه. خامنة مو يحتاج مو يحتاجه لانه يحتاجه بس، يحتاجه لان اولويته داخليه. اولويته داخليه. اليوم بناء نظام ايراني جديد، يعني شنو جديد؟ يعني الجيل الاخير للثوره اليوم استلم، وبالتالي احتمال راح يصير تصفيات داخليه. وهذولا قسات هذولا يذبحون بالقطنه. هذولا يذبحون بالسكين. هذا قاضي الاعدامات وهذا جاي يخ... لكن ايران في هذه الفتره قرارها واحد حرس رئيسي مرشد برلمان كل قرارها واحد بعد ما عندنا ظريف وسليماني لا لا قرار واحد بس الكل تنفذ قرار واحد في هذا الموضوع يعني صعد الحرس يعني بعد ماكو نظام سياسي مزدوج الان في ايران يعني حسب هاي القراءه زين لذلك الحقيقه ها لوج الحشد يستعرض الحشد يستعرض انا لكم لا حوار سعودي ايراني يفك العراق من محور ايران الاقليمي ولا حوار امريكي ايراني يفك العراق من محور ايران الاقليمي ولا محور الشام الجديد يفك العراق من محور ايران الاقليمي ولا شو تقول انت ولا, ولا حوار تركي مصري يفك العراق من محور ايران الاقليمي. محور ايران الاقليمي لازم العراق اه راس جسر ولازم العراق العراق رئه ولا والحشد هو قصبه قصبه ايران الهوائيه وبالتالي لا لا حيتحرش بالعراق. القرار هنا لا يمكن الفصل بين العراق وايران. كل واحد يريد يفصل بين العراق وإيران فهو موسادي السابع ظهر هو سعودي السابع عشر هو أمريكي للمئة وسبعين وبالتالي هذا الحشد هذا العراق بيد الحشد هذا المحور بيد الحشد هذا المحور مو فقط على مود العراق المحور محور إيران الأقليمي كله وترى الاستعدادات مهينة والآن أحد يتكلم عن حظر جوي الآن ملف الصواريخ يرفض خامنا يدخل بالمفاوضات كما قال رئيسي ويرفض واحد يتفاوض على مود الميليشيات ماكو تفاوض على مود ذني هم ندري هو احتمال يروح يحصل القنبلة النووية وكل شيء بايدن ما حصل من إيران لحد الآن بالمناسبة يعني يعني موضوع حصول إيران على القنبلة النووية أصبح شيء يعني قاب قوسين أو أدنى يعني إذا بقوا إذا بقوا بلا اتفاق منها 2025 القنبلة تكون بيد إيران ومعلنة. طيب فلذلك الحقيقة السؤال الآن إذا رئيسي يريد هدنة والحشد يبايع رئيسي في سبيل تحقيق هذه الهدنة طبعاً أيضاً. أيوة لكن المجتمع الدولي يعطي لي يعطي يعطي رئيسه لنا يعطي خامنائيه لنا هذا هو السؤال لذلك أنا ماذا أتوقع أنا ماذا أتوقع أنا أتوقع أن سنة 2021 ستمر هادئة ستكون هادئة يعني ما يعني ما ما يخرج الأمن عن السيطرة ستكون هادئة يعني مس بها معارك كبيرة حتى معركة السنجارة اللي أتكلم عنها هاي يراد لها حظر جوي ويراد لها يراد لها جبهة إقليمية ويراد لها ترتيب وجماعة منها يستعدون ومنها يستعدون يعني خامنا أي يستعد يرتب أمره داخلياً على مود يكون قادر على أداء دور خارجي والمنطقة أيضاً تستعد لمرحلة مواجهة أذرع إيران ومن هنا قد تكون هذه المرحلة مرحلة كلينتون آخر، فبايدن يكون كلينتون ثاني، مو أضام ثاني، بس كلينتون ثاني أيضا، فنحن على الأساس الـ الـ الـ الأصابع عزنا دي بس هدنة ماكو مشاكل كبيرة، أكو حراك خلف الكواليس، دي ذكرنا بالحظر الجوي مال التسعينيات، هذا وارد جدا على نهاية هاي السنة وبداية السنة القادمة. وحتى ذلك الحين الامر يعني ماكو واحد واقف على رؤوس اصابعه وايده الزناد ورئيسي يحتاج الداخل يرتبه وبايدن راح ينسحب من افغانستان بأيلول يكمل انسحابه واحنا ما نعرف بالضبط ايش راح يصير بصراحه ايش راح يصير في في في افغانستان فانا ايش اشرح لكم الموقف أنه المشهد قابل للزيادة والنقصان لكن سنة 2021 حتى دخول سنة 2020 ستكون سنة, سنة هدوء وترقب. أحاول بعد الفاصل أن أختم بشيء ما بين الشرق الأوسط وما بين وما بين العراق وما بين أفغانستان وما بين سوريا وما بين باكستان. لكن هذا سيكون بعد الفاصل، فاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد بالدقائق المتبقيه وهي قليله اريد ان اقول احنا دخلنا حقبه حقبه, حقبة حرب بارده جديده وحقبه الحرب باردة جديدة راحوا بها الى لعبه الامم ولعبه الامم آه هذه قاعده تستخدم ايران في قلب قوس الازمات ومنها غرب اسيا ومننا جنوب اسيا مننا عندنا افغانستان ومننا عندنا العراق ومننا عندنا باكستان ومننا عندنا سوريا وايران هنايا من جا من جا خميني ايران هنايا الهدف من عدها هو اشغال ايران بالتخريب حتى بعيد عن اهداف ايران السياسيه واعاده تشكيل الاقاليم بعيد عن روسيا والصين فاصلا احتلال العراق وافغانستان كان الهدف من عنده بعد داعش هو مواجهه الصين ترى بالاساس مو فقط يعني مواجهة عوامل داعش تسعة وعوامل الإرهاب السن السياسي السني في هذا الموضوع لكن يبدو أن الورقة الإسلامية التي استخدمت لإسقاط السوفيت في أفغانستان الآن تستخدم لإسقاط الصين وين في باكستان وفي أفغانستان مرة ثانية فانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلال العراق وصار ربيع عندنا وصارت سوريا مثل ما صارت إليه وتمددت إيران هنا وصار عندنا هلال إيران هنا الآن انسحبت من افغانستان وراح يصير ربيع اخر هناك. فاذا كان العراق هنا عندنا افغانستان هو عراق واحد. مثل هذا عراق اثنين. باكستان هي سوريا ثانية. باكستان. وبالتالي باكستان ستكون سوريا ثانية. وبالتالي ستصل امريكا إلى حدود الصين الغربية. المعركة أكبر من إيران وإيران ملعب ملاعب لكن ما بين الشرق الأوسط وما بين جنوب آسيا لكل حادث حديث. هذا كل ما لدي اليوم ألقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته